Остав Палець, покажіть, де ми зараз працює. Я і не знаю. Він зі мого, що обривайся в стовпчику, І що так? Я втіру мене вже доставу. Подивіться, вона написано в другому стовпчику. І це означає, дивися в книжку, дурь.